ازيكم يا شباب عاملين ايه النهارده هنعمل هنعلق لليمت عالي جدا جدا جدا يا جماعه انتوا طبعا زي ما انتم شايفين بصور لكم اللاب بكاميرا مظبوطه متثبته بتتهزاش كل شويه ده حاجه قمه العظمه اصلا احنا هنلعب يا جماعه النهارده مود مروان ريحان طبعا المود ده بيحتوي على ايه المود ده محطوط فيه شخصيه مروان ريحان وجامايكا وصلاح اذا ما اعرفش عايز انت ت... ليك تغير الدور الشخصيه تمام هحاول احط الرابط بتاعهم في الديسكربشن تحت بس لو عرفت يعني وفي نفس الوقت كنت عايز اقول لكم ان في حاجه خبر مهم جدا اللعبه فيها بعض الجليتشات فتحملها شويه هو ان شاء الله انا عايزكم توصلوا الفيديو ده لو انت بتتابع مروان اتمنى توصل الفيديو ده لمروان او لو لصاحب المود ده عشان يظبط الجليتشات اللي فيه ويعدي على راس مروان راس مروان وحشه جدا فمش عايز اقول عليكم يلا بينا على الفيديو. ايه خلاص يا جماعه دخلنا اللعبه يت. تمام ده سي ده مروان تمام إيه بس ازاي ما غربش والله يعني فعلا حاسس ان هو زهق وهو بيعمل شخصيه مروان يعني ظبط شخصيه جامايكا قوي بص يا جماعه لو انت عايز بقى تجيب الطاقم اللي هم فيها صلاح وجامايكا ومروان لازم تضرب خمسه اللي هي فوق في المام بدل اللي فوق مش اللي يبقى على بص انا صعبان علي الكد ده ومش عايز عليك اللي بي يا حبيب. حبيبتي تمام يا جماعة ايه نستكشف لكش هنعمل مطربات بس كده شكلي ما طب ما غير بقى وغير كمان قايمة الغش يعني فعلا حاجة بس برضو من ضمن شتى الأشياء تكسس الهدوم سطعات الهدم ما تبى شنو مافيا شوية يا دي استنى يا لا يا جماعه ده ده حط ميكروباص يا جدعان ايه ده انت شايفين كميه التفاصيل يا جماعه اللي جوه في الميكروباص؟ استنى بس مين معايا الصوت ده مسرح مصر يا جماعه صوره لمسرح مصر والله يعني انا انا اتحدى اي حد انا انا لو تقريبا الوحيد انا اي واحد بيشوفني اتحدى. طبعا يا يعني جماعه انا بحط حساب حساب الفيسبوك بتاعي حساب حسابي الشخصي على الفيسبوك ابعتولي الماسنجر قولوا لي انتوا قدرتوا تفضلوا لمده كام ساعه معينه انك تسيطر على بوك اللي هو يعني ده تحدي الواحد انت فاهمني ولا ايه ده؟ بس انا اهو انت تاني بس خلاص طبعا انا تقريبا وقعتش لغاية دلوقتي المهم إيه انا اتحداكم هاكلي بقى عمسين كل واحد وصور نفسه وهو ايه انا ده اللي هو أنا عامله انا رحل انا مش هعمل. لو. يا هي الدكتور تسألة بس محتاجة واحد بس صابوت حبتين تعلم وييي يعني ياخد الموضوع بسهولة على إيه ده حاطط موبل بنزينة موبل <تصفيق> والله حاجة فل يعني طيب بس تعالوا حتى غير طريقة التايم الراجل تعالوا بقى ما نشوف المسجد واو واو واو يا جماعة على المسجد يا جماعة. أنت أه يا حمار أنت حمار يا عمي. أنا يا شفتم؟ يا جماعة يعني. بعرف أظبط نفسي يا جدعان أنتوا ليه بتزقوني؟ هو شايف إن أنا توك توك يعني فااااا انا راجلي حيوان اديني وانا سايبه عزيزة مش شايفين يا جماعة الاكشن ده حيوان الكائن الحيوان ده قلب التوك توك ماشي في امان الليحب و بيضرب في الصوره احس ان عندي ده على الجامع اللي انا مشوق ان انا طبعا المكان اللي منه طبعا عشان انا شخص مسلم باحترم دايما اي جامع فأنا هعمل كده تمام يا جماعة معلش حتى لو كانت في الألعاب لازم نحترم أي لازم نحترم أي حاجة خاصة بديننا الإسلامي لازم نحترمها وأنا هكون زي أي شخص أحترمه حتى لو كانت حتى لو وصلت إن أنا أحترمه في الألعاب. هو مالها رجل رجل مروان قابلة كده استنى استنى خش لا بصراحة عدل بس أنا حاسس إن الديكسترز بتاعت اللي هي الأرضية مش مظبوطة بس حلوة أوي عدلوا جدا والمكان بقى أحسن كده بقى نقدر نروح تاني يا جماعة بص أنا أنا شخص بحترم جدا النادي وأكره اللي بيقول عليه كلمة معلومه يا جماعه لو ضغطنا ارض و انت في العربيه المسجله هو هيجيبلك الراديو بس هيصلح العربيه بطريقه اتمنى بس بس بنلبطو بتاعى محدش يسويه. مالي <تصفيق> الله استعدوا جماعة مروان ريحان. إيه إيه ايه يا جماعة؟ ده عامل فيرست بيرسون. هي مش موجودة يعني. أصلاً. لا اتربوا عليك يا ابني والله تحية لأفضل صانع مود تقريباً بالنسبة لك. في هو ظبط حاجات كتيرة يا أخي شفت الحلقة وأنا شفتها. <تصفيق> التوكتوك الحمد لله ما استناشي. إن أنا جيت اي بي بس في حاجه غريبه والله انا انا فرحان قوي والله ما عارف انت بتشوفوا كل ده والله دي تنفع يا ولا يلا يا جماعه والله حاجه اكس ده مصدره خلي كده راكب فيرست بيرسون وبصوا يا جماعه نقدر ابص ورايا وكل حاجه وكل حاجه جدا والله اشكر صاحبه صاحب اللي عمل الموضوع ده بس اتمنى ينزل تحديث يعني بصوا خلي كده بتاع اعرف جو ولا ما اللي هم مستنينا في عربيات ولابسين بدل البتاع ده ايه قصدك ايه ده الضابط يا نهار اسود لا ايه ده يا جماعه ده حتى كمان عاملين المشهد اللي هو بتاع فيرست بيرسون برده يا جماعة لا ده حاجة والله.. والله لا بيرس فيرستي بيرسون يا آه لا.. ليك شوف حاجة ماروون لأول مرة يا جماعة في حياته يخش السجن احنا متشوه سمعت مروان اقسم بالله بالفيديو دي طبش هموتو اعرف ولا اعمل شعر مروان كده اصلا شعر مروان شعر طويل جي <تصفيق> كي اس طب هنقعد كده كتير ولا ايه احنا مش طلعين من هنا ولا ايه ولا هنتحكم عليها بالسجن فعلا كم سنه ولا ايه مش طبعا. ايوه لا لا مروان ريحان ايوه يا فندم افراج تعالى يلا بيقول له اتس يور لك دي سبحان الله حظنا حلو التوك توك بتاعنا راح فحظنا وحش في الحياه والله يا جماعه بس آه خير وبركه طب دي نحب نقفل عليها بقى اشوف الحاجة دي السلام. وبس تبقى كده خلاص يا جماعه انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى ان انا اكون اسعدتكم بزياده يعني فعلا المود ركبنا توك توك ولعبنا مروان ولبسنا بدله مافيا تقريبا ومشان ندبح <تصفيق> كنت عايز اعمل فايت بين الشرطه بس مشكله اللعبه ان لما جيت اعمل فايت في الفيديوهات اللي فاتت اللعبه كلاشت ف لو كل ما الفايت بتاعك مع الشرطه زاد وبدات تعلن النجوم فانت كده اللعبه تكراش فاحذر. اللعبه فكرة كراشات كتيرة يعني هو بصور الحلقة دي ما منتجت فيها تلات مرات اربع مرات خمس مرات صورت اصلا الحلقة دي تمن عشر مرات في المرة كده بس هو يعني حصل مشاكل بسيطة ادعولي ان هي متحصلش تاني فا وعارف ان كان في كله يقولي في بتاعه في النص الحتة دي كده في النص الحتة دي كده كانت دورية كده غلط احتملوا اخطاء الاخرين وبس كنت مش عايز اطول عليكم يعني فاشوف اشوفكوا الحلقة الجاية ان شاء الله بس لو انتوا عايزينني اكمل بمدات جت ايه او العب اصور والعب مدات جت ايه بعد ما اركبها كده اكتب تحت في التعليقات ولايك وشير وسبسكرايب ولو انت متابع متابعين مروان ابوس ايدك وصل بيوت مروان وعرفوا ان انا بعشق مروان وبتابعه من ايام ال 100000 ونفسي بصراحه اقابله في الحياه يعني فاشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله سلام عليكم